Ahoj, co to tady nacvičuješ? No, pamatuješ si na tento jednoduchý fitness nástroj, mývala ho doma každá domácnost. Jmenuje se Rotana. Já, no jasně. Točit se na něm byla vždycky různá zábava. A kromě toho, když si dodržovala určitý postup, tak si pomocí ní mohla krásně zeštíhlit postavu. A proč si to vůbec ukazujeme? No, protože dnes se budeme bavit zejména o rotaci. O rotaci jsme se již bavili v jednom z našich dílů s názvem Setrvačník. Nyní se k ní tak trochu vrátíme, ale z jiného pohledu. Dobře, zkus mě trochu zasvětit. Již víme, že roztočené těleso má moment setrvačnosti, tedy schopnost setrvávat v rotaci. Ta závisí na tom, jak daleko od osy otáčení má těleso rozloženou svoji hmotu. Opravdu. A mohla bys to nějak dokázat? Ale jistě, pojď se mnou. Nejlépe si to ukážeme na exponátu. Tohle je rotační plošinka, která je na rozdíl od rotany ještě vybavena, týčí uprostřed. To vidím, co s ní? Ta představuje osu otáčení, kolem které se rotační plošinka a na ní umístěné předměty otáčí. Zkus se kolem ní roztočit. Dobře, já jdu na to a ty vysvětluj. Teď se točíš určitou rychlostí. Na rozdíl od jiných těles, jakožto živý tvor, máš tu výhodu, že poměrně snadno můžeš změnit rozložení hmoty celého rotujícího systému a tím i rychlost otáčení. Dobře, jak to udělám? Úplně jednoduše, stačí se k tyči přitáhnout. No jo, fakt jsem se zrychlila a, a co s tím? Už se mi je docela motá hlava. Stačí se od tyče zase otáhnout. Aha, děkuju. Nemáš začít. Proč máš najednou ty brusle? No, protože s tebou chci jít na zimní stadion a tam ti znovu a jinak ukázat, co už jsi se naučila na rotační plošince. A já si mám vzít taky brusle? To klidně můžeš, aspoň si zabruslíme obě. Dobře. A co nás teda čeká? Napadlo tě někdy, jak krasobruslaři dokážou v tak krátkém čase zrychlit nebo naopak zpomalit? No. Hádám, že to bude dost podobné jako s tou rotační plošinkou, jen chybí ta ptyč, kolem které by se bruslaři otáčely. Správně. Osa rotace je v podstatě skryta v samotném krasobruslaři a kolem ní rotuje celá hmota jeho těla. Pokud má tedy bruslař rozpažené ruce, rotace není tak rychlá. No jasně. A když připaží, zrychlí. Ano. No a při tom připažení se vlastně zmenší moment setrvačnosti a naopak zvýší rychlost. To proto, aby byl zachovaný moment hybnosti. Aha. A ten je zachován i obráceně, když zase rozpažím. Jen se změní poměr mezi momentem setrvačnosti a tou rychlostí? Přesně tak. Hele, když tak nad tím přemýšlím, kde se s tím ještě setkáme? No, ve sportu poměrně často. Například škoky na lyžích, gymnastika, při krasobruslení, v akrobaci, když děláš salta nebo hvězdy, v cyklistice i při hodu kladivem se využívá rotační technika. Super. Tak jdem na ten stadion? Jasně.